Тернополянка Каміла Борецька прийшла до пункту тестування з мамою. Розповідає, готувалась до ЗНО майже рік. Вступати планує в Тернопільський виш. Я займалася сама, десь, напевно, вже влітку починала, проходити деякі тести, також дивилася різні відео, ну і взагалі намагалася як найбільше практикуватися на різних сайтах і тому подібне. Ще одна учасниця тестування зеографії – тернополянка Валентина Шульгай. Дівчина каже, хоче навчатися на маркетолога в Києві. «Готувалася приблизно рік з репетитором. В мене дуже класний репетитор, то я дуже довольна, сподіваюсь на хороші бали. Оскільки всякі пробні тести робила добре, то, можливо, десь 190. Тернополянин Денис Окушко виходить за годину до завершення тестування. Каже, вступатиме у медичний університет. Географію складав як додатковий предмет. Насправді завдання були зовсім нескладні. Я до географії практично не готувався, але ну, навіть мені завдання були нескладними. Відповідальний за ЗНО в області Юрій Шанюк розповів, понад дві тисячі зареєстрованих учасників на тест не прийшли. Це пояснюється, в першу чергу, тим, що в нас є нормативні документи, які звільняють дітей від державної підсумкової атестації, а географія була одним із тих, переліку предметів, які обиралися четвертим предметом. І, оскільки діти звільнені від державної підсумкової атестації, то їм вже потреби здавати цей предмет не було. Єдине, що складали географію тільки ті, хто власне, буде вступати до закладів вищої освіти за, в тому числі, результатом з географії». Юрій Шанюк каже, результати всіх тестувань основної сесії мають оприлюднити до 26 червня. Анастасія Косіль, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на суспільному. Тернопіль.